પ્રસ્તાવના જોઈએ સમાવેશી શિક્ષણ છે બધો સમય અપંગતા વગરના બાળકો સાથે પસાર કરે છે સમાવેશ અપંગ બાળકો માટેની જુદી જુદી શાળા કે જુદા વર્ગખંડના ખ્યાલ નકારે છે शिक्षण दिखा इटेड संकलित पैकी समी शिक्षण सब प्रमाण असरकारक जानवेशी शिक्षण हाल समय विशिष्ट शिक्षण શૈક્ષણિક રીતે પ્રતિભાશાળી તેમજ ધીમા શીખનારા નાના બાળકો પર ધ્યાન આપવું જોઈએ સામાન્ય શાળામાં વિદ્યાર્થીઓની ભરતી તેમની ઉંમર આધારે થતી હોય છે શિક્ષણની આવશ્યકતાઓની પૂર્તિ માટે સામાન્ય અને અસામાન્ય વિદ્યાર્થીઓને સાથે જ શિક્ષણ લેવાનો મોકો મળવો જોઈએ જેનાથી બંને પ્રકારના વિદ્યાર્થીઓ સાથે સમય વિતાવે છે સમાવેશ શિક્ષણનો અર્થ એમાં છે કે સમાવિષ્ટ શિક્ષાળા એટલે કે સમાવેશ શિક્ષણનો અર્થ સમજવા આપણે તેના સિવાયના ઉપરોક્ત બે પ્રકારના વિશિષ્ટ શિક્ષણને પણ સમજી લઈએ જેથી આપણે સમાવેશી શિક્ષણ આવું શિક્ષણ ખાસ કરીને અપંગતા ધરાવતા બાળકોની વિશિષ્ટ શાળાના સ્વરૂપમાં અપાય છે આ પ્રકારની શાળાઓ આપણા નજીકના વિસ્તારોમાં પણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે જેમ કે અંધજન શાળા મૂંગા માટેની શાળા માટે તેમના સમયસકો કરતા જુદા અભ્યાસક્રમ જુદી શિક્ષણ પદ્ધતિઓ અને મૂલ્યાંકન પ્રયુક્તિઓ સાપડે છે જોકે શાળાઓમાં અપાતું આવું જુદાપણું ક્યારેય શિક્ષણ કેટલાક અનુકૂલનો અને સ્ત્રોતોની ઉપલબ્ધતા દ્વારા વિશિષ્ટ જરૂરિયાત બાળકોને મુખ્ય પ્રવાહના વરખાણ મૂકે છે આ બાળકો પાસે એવી અપેક્ષા રખાય છે अपने मुख्य प्रवाह वर्ग खंडुषी शिक्षण न बनता समावेश शिक्षण तरफ न सोपान बने જ્યાં સુધી શાળામાં સંપૂર્ણ બદલાવ શિક્ષણ ને બધા જ નાગરિકો ને શિક્ષણની જરૂરિયાત સંતોષવાની વાત સમાવેશી શિક્ષણ કરવામાં આવી છે પહેલા સમાવેશી શિક્ષણ નો ખ્યાલ વિશિષ્ટ બાળકો માટે જ હતો પરંતુ હાલના સમયમાં દરેક શિક્ષકે આ સિદ્ધાંતને દ્રષ્ટિકોણથી વ્યવહારમાં લાવવો જોઈએ સમાવેશી શિક્ષણની વ્યાખ્યા યુનેસ્કો સમાવેશી શિક્ષણ વ્યવસ્થાની ક્ષમતાને સુદૃઢ કરવાની પ્રક્રિયા છે જેનાથી તમામ અત્યાર સુધી પોચી શકાય છે નુગલ માસ છે સમાવેશી શિક્ષણ એટલે વિકલાંગતા ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓને બાળકો ને શારીરિક સામાજિક તથા શીખવાની જરૂરિયાતોને પૂરી કરવા માટે પોતાના સંસાધનો નો વિસ્તાર કરે છે સમાવેશી શિક્ષણ એટલે પ્રત્યેક બાળકની વિવિધતા શબર જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખી તેમના અધ્યયન અધ્યાપનમાં સહભાગીદારી વધારવા સંસ્કૃતિ સમાજ અને શિક્ષણ માંથી તેમની વંચિતતા ઘટાડવાની પ્રક્રિયા એટલે સમાવેશી શિક્ષણ થેન્ક યુ